Que no s'entristeixi el teu cant, per molt que s'enfonsi l'aigua closa de la terra i del plor i voregi el terreny adobat per l'obrit, la fosca congria torna sols. Que no s'entristeixi el teu cant. Conjurat els temors, s'alça la veu que mormola tots els viarans del desig, la paraula encalmada pel vers, el cant i el tornaveu, sang que il·lumina la llarga travessa del cos i el triomf a la fi del poema. Bueno.